أعظم معارك التاريخ الإسلامي المعركة التي اتحد فيها الفرس والروم ضد المسلمين إنها معركة الفراض كيف استطاع القائد الإسلامي خالد بن الوليد أن يتصدى لهم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 السلام عليكم سميت معركة الفراد نسبة للمدينة التي حدثت بها تلك المعركة وهي المدينة التي وقعت على حدود الشام والعراق والجزيرة العربية وقد كانت الشام في ذلك الوقت واقعة تحت السيطرة البيزنطية وكانت فتوحات المسلمين في ذلك الوقت قد امتدت من المشرق الى المغرب فقد كان الجيش الاسلامي يقاتل بلا رحمه ولا هواده ولا يخاف في الله لومه لائم لنشر ذلك الدين وقد وصل خبر توغل خالد بن الوليد الى ارض العراق وهي التي كانت واقعه تحت الحكم البيزنطي في ذلك الوقت وكانت تقع في آخر بلاد الشام الشرقية وكان ذلك كافيا للإعلان عن وقوع الحرب ولكن استطاع الجيش الإسلامي أن يفرض السيطرة عليها رغم أن خلافات الفرس والروم كانت تندلع بين حين وآخر ولكن الخطر الذي دق على الروم جعلهم يضعون تلك الخلافات جانبا ويصنع تحالفا ثلاثيا مع الفرس وبعض القبائل العربية التي كانت توالي الفرس والروم والغالبية العظمى منهم كانوا من النصارى أي معادين للإسلام وكانت هذه القبائل تتمثل في إياد وتغلب والنمر وديار بكر وتنوخ وكانت هذه القبائل العربية تريد أن تكون مع الطرف الأقوى وهنا تحالف الفرس والروم على أن تبيد جيش الإسلام وأن تدمر خالد بن الوريد الذي استطاع أن يتوغل في أرض الروم يقال أن جيش المسلمين في ذلك الوقت كان لا يتعدى خمسة عشر ألف مقاتل وكان عدد جيش الروم في ذلك الوقت أربعون ألفاً وعدد الجيش الفارسي ثلاثون ألفاً وعدد جيش القبائل العربية في ذلك الوقت كان ثلاثين ألفاً أي يكمن مئة ألف بأسلحتهم وعتادهم ولكن هذه الأعداد غير مؤكدة ولكن المؤكد لدينا أن هذا الجيش كان أضعاف أضعاف جيش المسلمين في ذلك الوقت كان جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد يقوم في معسكر على أرض الفراض التي وصلته الأخبار أن الروم والفرس قد اتحدوا للتصدي لجيش المسلمين ومعهم القبائل العربية المجاورة التي كانت حليفة للفرس والروم ولم يكن لخالد بن الوليد حلا إلا أن يبقى في مكانه وأن يستعد لهذا الجيش العظيم وهو على أرض الفرات. وبدأ الجيش الفارسي والروماني بالزحف نحو أرض المعركة عبر نهر الفرات للإيقاع بجيش المسلمين وتدمير هذا الجيش الذي قد توغل في مشارق الأرض ومغاربها وكان جيش المسلمين يتمركز في الجانب الشمالي من نهر الفرات، أما جيش التحالف فكان متمركزا في الجانب الجنوبي وعندما وصل جيش التحالف إلى موقعة المعركة كان بينهم وبين جيش المسلمين نهر الفرات، والذي كان يعد هو الفاصل الوحيد بين الجيشين ولم يكن أمام جيش التحالف إلا عبور النهر ولكن بقي كل من الجيشين على ضفاف النهر متقابلين من جهة وأخرى وأصبح كل من الجيشين ينتظر من الجيش الآخر العبور له وقيل أن الجيشين بقيا على ذلك الحال ستة أسابيع كل منهم ينتظر الخطوة الأولى للجيش الآخر وفي ذلك كان اختبارا شديدا للمسلمين في الصبر ولكن نفد صبر قائد الروم الذي قرر ان يعبر النهر ويلاقي المسلمين وكان ذلك في الخامس عشر من شهر ذو القعده فارسل القائد الروماني رسولا الى خالد بن الوليد يخبره برساله اما ان تعبروا الينا انتم الفرات أو نعبر إليكم نحن فقال خالد بن الوليد بل اعبروا أنتم وكان في ذلك خطة في منتهى الذكاء والحكمة من خالد بن الوليد لأن المسلمين وقتها لم يكونوا على دراية بالحرب البحرية بل كان أن المسلمين لا يحاربون إلا في الصحراء في ذلك الوقت فخشى خالد بن الوليد ان يعبر هو الى الروم فيحاصره الجيشين ولا يستطيع الرجوع للوراء بسبب نهر الفرات فطلب القائد الروماني من خالد بن الوليد ان يتراجع هو وجيش المسلمين حتى يتمكن الجيش الروماني بالنزول الى ارض المعركه ولكن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد رفض ذلك ووعده ألا يبدأ الهجوم إلا بعد أن يعبر آخر رجلاً من جيش التحالف إلى أرض المعركة فلم يكن أمام قائد قوات التحالف إلا العبور وعندما انتهى الجيش الفارسي والرومي من العبور إلى أرض المعركة رفعت راية المعركة وبدأ كل من الجيشين بإعطاء راية الهجوم وبدأ المسلمون في الهجوم وكانوا صفا واحدا وثبت جيش المسلمين في مكانه رغم كل المحاولات والمناورات التي فعلها جيش التحالف لخلق ثغره في ذلك الجيش الصلب وكان جيش التحالف يقاتل برخاوة واستهانة لمقابلة جيش المسلمين الأقل عددا وعتادا من هذا الجيش أما جيش المسلمين فكان يهاجم بكل ما أوتي من قوة وشراسة بفضل هذه الخطة التي قد وضعها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وكان خالد بن الوليد قد أعطى أمرا للصفوف الخلفية أن تقوم بغلق كل الجسور التي يعبر منها جيش التحالف. حتى يقوم بقطع الإمدادات التي تأتي إليهم وبعد ذلك أمر الصفوف الأمامية برمي الرماح والسهام نحو الجيش الرومي على الفور بشكل عشوائي وسريع حتى يتسنى للمسلمين بخلق صغرة في ذلك الجيش الرهيب وتفريقه إلى مجموعات صغيرة يسهل قتالهم وبالفعل استطاع المسلمين أن يفرقوا بين هذا الجيش العظيم وعندما أحس جيش التحالف بضغط المسلمين عليهم بدأوا في الانسحاب من أرض المعركة من الخلف إلى الأمام وهنا تفاجأ جيش التحالف بأن الجيش الإسلامي قد حاصر الجسور والمنافذ التي تعبر بها إلى الجانب الآخر فتجرزموا وأصبح من السهل على الجيش الخلفي الإسلامي أن يقاتل هذه المجموعات الصغيرة وبالفعل اشتبك معهم ووثب عليهم غير أن الرمات المسلمين لم يسمحوا بعبور واحد من جيش التحالف إلى تلك الجسور واستطاع الجيش الإسلامي البطل أن يهزم أكثر من مائة ألف مقاتل من تحالفا ثلاثيا كما قال المؤرخ ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان واجتمعت على خالد الروم والعرب والفرس فأوقع بهم واقعة عظيمة قتل فيها مائة ألف بل إن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكتفي بذلك بل أمر حاميات وكتائب صغيرة تقوم بتمشيط المنطقة عبر جسور النهر من جهة الجيش الإسلامي ومن جهة الجيش الأخرى وكان ذلك على غرار عشرة أيام وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاثة فرق تخوفا من أن يقوم جيش التحالف بأي مناورة عسكرية أخرى وهكذا انتصر المسلمين بفضل إيمانهم بالله وثباتهم كالجبال الراسيات رحمة الله على سيف الله المسلول أبا سليمان القائد العبقري الفاز إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس